Koliko puta vam se dogodilo da je isti TV prilog, reklamo ili članak u novinama ili na društvenoj mreži na isti način ne tumače i ne doživljavaju ljudi iz vašeg okruženja? Odgovor na ovo pitanje krije se u činjenici da se smisao medijske poruke ne nalazi isključivo u poruci, nego i u nama samima kao primateljima poruke. Naše različitosti, bilo da se radi o razlikama u iskustvu, na obrazbi, svjetonazoru, inteligenciji, političkom opredjeljenju, etničkoj pripadnosti i sl. utječu na naša različita razumijevanja medija i medijskih poruka. U sljedećem primjeru pokušat ćemo to pojasniti. Ponudit ćemo nasumično odabranim građanima da daju svoje mišljenje o fotografiji na kojoj se nalazi poznati glazbenik. Ovaj tip izgubljen u prostoru vremenu. Dživom vak, sa vakavom pojavom, Dživom može doći i koga on može predstavljati nešto. To može na rije, znači, To je tip koji je poravnio sve u životu nešto. Baš je cool. kako treba da bude. Roket prvo što mi pada na pamet, kožna jakna, velika kosa i to gitarista. Ja mislim da ga znam da je on ova, gitarista iz ove grupe Kis. Možda ova vanjština pokazuje njegov unutrašnji bol koji želi onaj iskazati da je, da je neko a u stvari možda je jadan, da nezaposlen a jel' to ženski ili muško znam koj tako da na prvu Sjet, sjetin svog djetinstva ljudi <laughs> se da je da on da je roker onako tip, ono neke 70 tamo 70 do 80 ih i se više zapušena čovjeka ili ovaj druga ovaj liči. Pa nemam ja baš da sada ako je neko roker da je odmah, ne znam, narkoman ili tako nešto. što. Okej, okay, samo ima svoj neki stil. Znam kva je, pa znam i što mislim. Sleše, supergitarista, Gansom Ruzisa, ikona, okej. Okay.